Цього Олександр та Рената разом майже чотири роки виховують доньку Софію, пригадують, як вперше побачили один одного. У мене була знакома, вийшла я снігу гуляти Ну, собаки. Троє. виходить. І подруга, виходить, моя позвонила Говорю, не хочеш вийти? От вона вийшла і з тих корм ми отак. Так, да, подружились, почали общатися потім со временем. Через два місяці вона ко мені переїхала. Родина заатушок пари, перервала збруйна агресія Росії. Я Рінаті говорив, що буде, може бути війна, і я поїду, тому що я знаю, за що я воюю. На наступний день мене призвали, я пош ⁇ в воювати. Це як і мінімум просто естетика. Не відговарювала, але й неприємно було. Весь вечір в сльозах. Поначалу ми не общалися. Навірно, не знаю, що коло неділі. Входили вже в токмак. Стріляли, бомбили. В общем, взагалі связів не, не було. Пара родом із токмака. Ковтаючи сльози, Ронато розповідає, що їм довелося пережити в окупації. Ой, ну страшно. Ой, ще багато військових. Стрельби, кожен день. Майже. Продуктів дуже прям мало стало. З цим прям біда була. І не підскочили просто нереально. Зараз там ще страшніше. Від початку війни це друга зустріч пари. Молодята побудуть разом кілька днів. А після Олександр повернеться на позиції. Я воюю за свою страну, за свою сім'ю, та яка мене виростила. Ту, яку сім'ю я обрів, і ту, яку буду я рости Я готовий пожертвувати собою, ради всіх. Тому що я хочу, щоб моя сім'я і як інші сім'ї жили в свободі, а не в крепості, як жили до цього всього російської федерації, російські люди. Нині подружжя мріє про завершення війни та про плани після перемоги. Ну, звісно, дітей і дітей. Дітей – це значить, одразу вже після війни. Зразу вже. Зразу. Не роздумували. Альона Анталуха, Владислав Киящук. Суспільне новини. Запоріжжя.